السّلام علیکم محبوان یہ عید کا سیکنڈ ڈے تھا اٹھتے ساتھ ہی ہم نے ناشتہ بنایا اور دودھ بوائل کیا اس کے بعد ہم نے ٹک ٹاک بنائی یہ عید کے دو ڈیز بہت بورنگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر صرف سونا ہوتا ہے اور کھانا اور پینا اور ٹک ٹاک یوز کرنا یہ مما ہے اور مما بھی ٹوٹلی جو ٹک ٹاک یوز کر رہی تھی تو میں نے اپنی آئی ڈی کھول کے بھی مجھے کہتی ہے کہ میری آئی ڈی کھول کے دو تو میں نے ان کو اپنی آئی ڈی جو ہے وہ کھول کے دیا اور وہ ٹوٹلی میری اے ٹو زی پکچ ویڈیوز جو ہیں وہ ساری دیکھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے مجھے گائیڈ بھی کر رہی ہیں کہ کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا اور ٹک ٹاک یوز کرتے کرتے کرتے کرتے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اٹھ کے نماز پڑھ لی تھی تو پھر ظہر کی نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ شکر ہے ہمارے جو ہیں وہ روزے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے گزر گئے نمازیں جو ہیں صرف Uh, رمضان میں نہیں پڑھنی چاہیے لیکن عید گزر جائے نارمل ڈیز میں پڑھنی چاہیے تو ظہر کی نماز کے بعد ہم نے بنائے نوڈلس اور وہ کھائے اور اس کو کھانے کے بعد پھر تھوڑی دیر ویٹ کیا پھر عصر کا ٹائم ہو گیا عصر کی نماز پڑھی اینڈ دین پھر ہم لیٹی اور ٹک ٹک یوز کی دے بعد دے <coughs> اور اس کے بعد پھر مغرب نے پڑھی مغرب پڑھنے کے بعد ہم لوگ نکلے باہر ابو کے ساتھ ابو نے کہا کہ ہم نے ہاسپٹل جانا تو پھر ہم لوگ گئے اس کے بعد ہم گئے جی صدمہ جو ہمیں لگا تھا پٹرول ختم ہونے والا تھا تو ہم پھر بھاگے پٹرول پمپ کی طرف اور یہ جو صدمہ ہے نا یہ بہت جلدی پیسے ختم ہو جاتے ہیں اتنے جلدی میں نے کبھی پیسے ختم ہوتے نہیں دیکھے جتنے جلدی یہاں پر ختم ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں پانچ ہزار جو ہے ایک سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ کے جو پیسے کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کا ویسے دل باہر آ رہا ہوتا ہے <laughs> جی ویسے ویسے خالی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے کچھ سامان لینا تھا ہم آ, پٹرول پمپ سے سیدھا کچھ سامان لینے گئے اور اس کے بعد ہم لوگ صرف کھا آئے اور کچھ نہیں کیا پھر آ کر پھر نماز پڑھی عشاء کی اینڈ دین وی آر ویلے فری ہو گئے اس کے بعد آ, آ, ویڈیو ایڈٹ کی اینڈ آپ کے ساتھ بلاگ شیئر کیا اور ہم سو گئے یہ تھا ہمارا عید کا سیکنڈ ڈے عید اکٹھی ہو کہ اتنے واد ہو گئے کہ وہ گاڑیوں میں گئے رہے ہیں میں جب مجھے یاد آیا کہ میرے پاس پیسے تھے اور میری گود میں پڑے تھے تو پھر میں بھاگی اور پیسے اٹھانے کے لیے